Tericianu, o zi după anunul lui Claus Iohannis, sus sesizarea cecere în cazul lui Covezii. Presubliere din celin Popescu Tericianu a spus Mierfur ce se izarea curcii constituționale de cetrem ministrului justiciei, Tudorel Toader. Trebuie făcut, iar acest lucru se impune deoarece presublinierea dintele a refuzat revocarea procurorului sublinierele F. Aldna, laura coducei Covesi. Cred ce sesizarea trebuie făcut, ministrul Justiției a anuncat ce guvernul, subliniez, Doamna prim-ministru va face această sesizare lucru care, după părerea mea, se impune în situația dată de refuza presubliniere dintelui de a semna revocarea procurorului subliniere IEF, a spus Tericianu, întrebat despre declarațiile presubliniere dintelui Claus Johannes, potrivit cerora nu există temei pentru sesizarea CCR. Nu vreau să vorbesc despre modul în care i-a exercitat în ultimii ani CSM acest rol, pentru ce ar fi multe de spus, iar atitudinea mea nu ar face decât să reflecte nemulumire pentru modul în care a funcționat și a ales să-i exercite acest rol de garant al independeniei justiției. Legislația în vigoare este clar cu privire la rolul președintelui, cu privire la rolul ministrului justiției, cu alte cuvinte al guvernului la procedurile de numire și de revocare a procurorului F. de la DNA, a mai spus Tericianu, la Palatul Parlamentului.